і Присадіву Марії. Це молитва першого дня. Її читає новонародженому в священник священик і його тато Микола Головач. А потім освячує сина. Допоки Лука спить, мама і тато розповідають. Так вийшло, що іменно в лютому чи вийшла і точно так, як 24 почало з нас. Почти. І це ж дитина. У мене хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка. І хлопчик, і тепер знову хлопчик народився. Ну, я сказала, би, що ми не думали, що почати, а в нас так вийшло, так Бог дав. А народити, що так, як Господь так дав, що вчора народив 24 четвертого. Ми назвали соночка в честь Луки Кримського, Войною Синєцького. Він врач, хірурка і єпископ, і ми його дуже почитаємо, і в честь нього він назвали. Звісно, тяжко, страшно, переживаєш. Але важна, бо, бо все буде добре. Про те, що в шосте стануть батьками, каже Оксана Голова, дізналась 4 квітня. Трошки дуже не бо тому що почала падати і плакати, що війна і тут завагітніла. Але нічого з Божою допомогою перенесе це все. Як кажуть, Хлопчики родяться. Це. Це, знає, це. Так. Тато. Да. Тато Микола Головач каже, старші діти зраділи новонародженому братику. Радіють. старшому 21 рік, <клес> далі дівчинка 19 років. Е, Середдушні. Е, і найменші, ну, всі дуже раді. У нас батьки, найперше перший родився, 3600, тоді 4300, тоді 5 300 і, слава Богу, це козаки, а дівчатка трошки менше. – Чотири? Да, – Так, чотири кілорами. Три і 4. Дитина з вагою більше шести кілограмів народилась вперше за всі 12 років роботи обласного перинатального центру, розповідає заступниця директора Хмельницької обласної лікарні за кошерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк. Вчора в нас народилося троє дітей і народилася дитина-рекордсмен по вазі, хлопчик Лука, який в нас перед цим була дитина найбільша, яка народжувалася 5 кілограмів 300 грам, а це практично 6 400. Набагато більше, пологи завершилися операцією кесарєвого розтину, тому що плід гігант і мама сама не могла народити цього хлопчика. Перед цим ця жінка народжувала 5-300 самостійно, але операція пройшла нормально, без ускладнень, дитина гарна, мама і дитина себе нормально почувають. Назвали нас мене Лука, гарний хлопчик, все добре, здоровенький. Надіюся, буде гарним людиною. Да. Так. Просто щасливий. У Бога. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини на Суспільному. Хмельницький.